بالنسبة للشيء اللي كان يحفزنا ويعطينا الحماس انه نشتغل ونضل ممنين بالقضية بانه نحن رح ننجح، كان في شيء عم يحمسنا على مستوى الشخصي ومستوى على مستوى المجموعات اللي عم تشتغل و... وعلى مستوى المجموعات اللي عم تشتغل حوالينا، كيف بتضل هي محمسة وكمان تأمن بالقضية ونحن رح ننجح. هلا على المستوى الشخصي فعلا كان ايماننا بانه هذه قضية محقة، وانه نحن عم نطالب بشيء من ابسط الحقوق الانسان اللي يعيش فيها اللي هي انه الهواء نظيف ومش ملوث، بعد 18 سنه انه فعلا اهالينا ومجتمعنا بحق له يعيش ببيئه نظيفه. وشخصيا يعني انا كل ما شم ريحه الزباله كانت ببيتي، هذا الشيء بحد ذاته كان عم يعطيني حافز انه انا ضل عم اشتغل وضل عم ناضل هذه وحط من وقتي من وكل الناشطين كمان باعتبار هذه القضية بيئيه وقضيه يعني, يعني, يعني, يعني, يعني, يعني, يعني, يعني عم كل يوم هذا الشيء كان حافز اساسي لهم يضلوا عم يشتغلوا ومؤمنين بهالموضوع. على صعيد المجموعات بكل مجموعه نحن كنا عم نشوف الناشطين اللي حولنا. الناس كثير عندهم تفاني للقضيه ودائما يعني لو شو ما عملنا لو شو ما اشتغلنا بالجمعيات على اي شيء، قضيه اغفال مطبخ بالنسبه لنا كانت قضيه مركزيه. أه وعطول أه نعتبر انه هي الهدف الاهم اللي نحن عم نوصل له أه فمثلا كنا عم نشتغل على موضوع الفرز من المصدر بعلى هون وبكل اجتماعاتنا كنا نصير دائما تذكير انه اشي نحن حتى لو عم نشتغل على قضايا باراليل ولكن هذه أه القضيه بتضل هي اساس وضل احد اهدافنا أه نوصل إنه أه نحن نسكر المطرح أه وهيدي أو التفاني أه والايمان كل الناشطين كافراد كانوا عم بياثروا على المجموعات، كمان صار عم بياثر على المجتمع اللي حوالينا، يعني الشغل المستمر على مدى السنين، وعدم الاستسلام، ودائما العمل الجدي، يعني المتابعه دائما كل سنه كان يتم تمديد المطمر، بعد سنه بتشوفي نفس المجموعه، نفس الناس اللي امنين بالقضيه عم يرجعوا يجتمعوا، عم يرجعوا يحفزوا الناس ويشجعون لا يشتغلوا على الموضوع يعطوا وقتهم وجهدهم للحمله ولا قضيه اخفاء المطر يعني وفعلا خشيطنه عدت الناس الصصار حاسة فعلا هذا الموضوع عنه شيء سنوي بالعكس هو حقا نحوه ومش خيار صار إذا بيتسكر مطمر او لا بالعكس هذا الشيء لازم يصير بعد 18 سنه وما في حل يعني غير اخفاء المطر نهائي